اج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ جا کے دکھانے والا ہوں کچھ اچھا سا کے اور وہ بھی مختلف سنگر کے آواز میں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کمار سانو صاحب سے کمار سانو کے آواز کچھ اس طرح سے ہو دل کی تنہائی کو آواز بنا دیتے درد جب ہد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہی... درد جب ہد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہی... ہی... ہی... ہی... ہی... اگلیت ہی... ہی... امی... ہے ہ لیتے ہیں ادت نارائن صاحب کی آواز کچھ اس رکھ لیجیے میں اب تمہارے خیالوں میں ہوں میں جواب میں ہوں میں سوالوں میں ہوں دیکھتی ہو مجھے دکھتی ہو جہاں میں یہاں ہوں یہاں ہو یہاں ہو یہاں چارم دیکھ لو مٹ گئی دوریاں نارا سننے کے میرے پاس چلتی ابھی مجھے باقی جاری جا جا دھڑکن نہیں جانا زندہ تو ابھی کچھ ایسے کہا تھا میرا اب ہے تو اس کے بعد محمد مذرفی کے پاس محمد لکھے جو تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نظر بن گئی کوئی نہ گما کہیں گا کہاں دل میں یدو آئے کوئی چٹکی کلی کوئی میں سمجھا شرما بات عدنان سمی کے پاس عدنان سمی کی آواز کچھ اتنا ہے آسمان جھک جائے تیرا چہرہ یار کے بعد جواد ہیں آسمان نارہ ہے یہ زمین نہ ہے چاہے مرضی خدا کی ہو کچھ نارہ ہے بڑھ رہے دوستی اور محبت صدا دنیا میں تے اب پیار زندہ رہے او میری یار تو میرا پیار سہ ہے تو سلامت ہاں جمشید جن جمشید کی بادشاہ دیں گوری رنگ کا سامان کا بھی ہو گنا گوری نا گوری ڈال ہے تیرا تو رنگ گورا ہے تیرا تو رنگ گورا ہے گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نا پورا گوری ڈر تجا ہے تیرا تو رنگ گورا تو گوری گوری باہر ہے نیلی نیلیاں کو شاہی کو چیری ہے گورے رنگ کا زمانہ لگے سب کوئی پیار جرا کر تو اشارہ کوری ہے ڈر تجھے کس کا ہے تیرا تو رنگ گورا ہے آ کے بعد جاتے ہیں سپنا ٹوٹتا ہے پر دل کبھی جلتا ہے ہاتھوڑا دل دھواں پر چڑھتا ہے سپنا ٹوٹا ہے پر دل کبھی جج ہے ہاتھوڑا رت نے پر چلا ہے چل کیا سورت تھی وہ کیا کہتے ہیں ہاں زلفی کیا زلفی تھی چلتی تھی ایک دم ہاں کے ماں بات ٹریفک دوستوں لاسٹ میں ہم جاتے ہیں شہزاد رائے کی شہزاد رائے کی آواز کچھ تیرا مکڑا ہنسی جادو کر گیا یہ دل لے گیا میری جان میں نے دیکھی ہے بڑی لڑکیاں سوڑیاں تری کوئی نہ اور مل گئے دل کو قرار میرے کر لیا ہم نے جو پیار تجھے دیکھا جو لڑ رہے کی دل کی لگن بولے بنا رہ نہ سکو تج سے مگر کہنا چی میری جاگی تو سنے آ کیا کہتی ہے کبھی کبھی پیاروں میں تھوڑی خوشی تھوڑا کوئی چلے سن ہر قدم کبھی کبھی